Це будинок по вулиці Рубана, ще у Хортицькому районі міста. Із вікна другого поверху 24 серпня виконали двох цуценят. Запоріжанка Надія каже, того дня бачила, як все відбулося. «Спочатку подумала, що це може кішка, ну, як вони звичайно люблять на віконечку посильники. А потім підійшли і побачили, що це маленька цуценят. Його вже не змогли в рікуваки, він на місці загинув. І потім хвилин через 10 гесінгейст вже інший. Надія каже, одне цуценя у важкому стані відвезли до ветеринарної клініки. В клініці ми домовилися записати цуценя на волонтерську групу і всю ніч боролися за його життя. У нього була зламана лапа, шия, черепно-мозкова травма. На жаль, цуценя сьогодні вранці померло. Жителька будинку по вулиці Рубана, 11 Руслана каже, її сусіди, що виконали собак з вікна, багатодітна родина. За словами жінки, батьки пиячать. Сім'яні благополучно, сколько літ живем? Тут живе багатодітна родина. Вони пиячать за квартиру не сплачують. Великий борг у них ночами у них бувають бійки, вночі ремонти роблять. Відомості про подію внесені до єдиного обліку заявки повідомлень громадян. Працівники поліції проводять перевірку. На даний час не встановлені особи опитуються громадяни. Опичуються бо квартирний обхід будинку триває. Це може бути і адміністративний протокол, доктор, штрафні санкції, може бути і кримінальна відповідальність. Це частина 1-299-ї». Журналісти Суспільного намагалися поспілкуватися із родиною, яка, ймовірно, виконала це з вікна. Але двері вони не відкрили. Ольга Ванова, Вадим Тивченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.